Kaixo denoi eta ongietorri Euskarazko Wikipedia pixka bat hobetu ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo honetako irugarren bideora. Bideo honetan, wikipediako artikulu batek dituen oinarrizko elementuak ezagutuko ditugu. Loturak, referentziak, irudiak, hemen elementu hauek zer diren esplikatuko dut eta laugarren bideoan atal praktikoa egingo dugu. Baina, elementu hauekin zuzenean hasi aurretik, e, artikulu batek dituen atal ezberdinak ikusiko ditugu azkar-azkar adibide bezala zuberoako artikulua hartuko dut berriz ere hemen portadan dagoelako. Eta sartzen garenean zuberoako artikulura kasuentan baina artikulu guztiek egitura berdina dute, ikusiko dugu goikaldean alde batean hiru pestainatxo edo hiru fitxa dituela eta beste aldean lau. Goiko eskerreko aldetik hasiko naiz, lehenengo fitsaxoa e, artikulua da ba, bueno, artikulua bera irakurtzeko aukera ematen duena, horren ondoan eztabaida izeneko e, pestainatxoa daukagu. Aurreko bideoan aipatu dugun bezala, pestainatxo honek, fitxa honek ematen digu aukera e, komunitatean artikulu honen inguruan zerbait eztabaidatu nahi baldin bada, zalantzaren bat argitu nahi baldin bada, ba erabiltzaileek txoko hau erabili dezakete elkarrizketa horiek garatzeko. Kasu honetan ez dago eztabaidarik, baina egongo balitz hau litzateke horretarako gunea eta eztabaidaren ondoan agertzen den beste pestaniatxoak txikipedia jartzen duenak txikipediako artikulura bideratzen gaitu. Txikipedia labur labur esateko e, Wikipediaren moduko entziklopedia bat da baina aur eta gaztetxoei zuzendutakoa. Beraz hemen topatuko dituzuen edukiak askoz ere laburragoak eta visualagoak dira. Beste artikulu batzuetan, txikipediako pestainatxoan txikipedia jarri beharrean gehi tx jarriko du gorriz. Horrek esan nahi du wikipediako artikulu hori orain dikez dela existitzen txikipedian. Wikipediako artikulura itzuliko naiz eta eskuineko fitxatxoak errepasatzen jarraituko dugu. Lehenengoa, gertzen zaiguna, irakurri da, artikulua irakurtzeko eta horren alboan aldatu eta aldatu iturburu kodea aukerak agertzen zaizkigu. Bi pestainatxo hauek dira artikuluan aldaketaren bat egin nahi baldin badegu erabili beharrekoak. Aldaturi ematen baldin badiot, kargatzen da aldaketak egiteko aukera eta hemen zuzenean nahi dudana idatzi dezaket, nahi ditudan aldaketak egin ditzaket. Eta honen alboan agertzen dan beste aukera aldatu iturburu kodea da. Honi ematen baldin badiot, hemen ere artikuluan aldaketak egiteko aukera ematen dit Baino ikusiko dezuten bezala editorea ez da bestea bezain visuala. Eh kasu honetan kode editore bat da, bako bidez aldaketak egiteko eta printzipioz ez dugu e, gehiegi erabili beharrik, baina bueno, ezagutu nahi baldin bad ezute, ba, ba hemenche daukazute aukera. Artikulu berri bat sortu behar baldin badezute, aldatu beharrean sortu agertuko da, baina funtzioa berdina da. Eta honen alboan azkenengo pestainatxoa ikusten dugu, ikusi historia. Hau ere aurreko bideoan aipatu, aipatu genuen Wikipediako artikulu batean egiten diren aldaketa guztiak bere historialean gordeta agertzen dira. Eta, enbentxe daukagu, historial hori. Eta hoxe dira artikulu guztiek dauzkaten pestaina edo fitxa ezberdinak. Hauek ikusita, Ho azenorain hasieran aipatutako oinarrizko elementu hoia buruz hitzegitera. Lehenik eta behin artikuluaren estiloa legoke, bai? Ba itxura daukan edo nola egituratuta dagoen, nola osatzen den artikulu bat. Oni buruz laguntza horrian atal bat daukazu eta ni gomendatzen dut irakurtzea. Eta beste gomendio bat, niri oso praktikoa egiten zaitena da, Artikulu berri bat idatzi behar baldin badezue, aurretik fijatzea jadanik esistitzen den beste artikulu batean. Ba, nola osatuta dagoen, ze gituraketa daukan, eta pixka bat nola idatzita dagoen. Bazuk ere, zure artikulua idazterakoan hori kontutan hartzeko. Estiloari dagokionez, bi gauzan abarmendu nahi ditut. Batetik letralodia eta bestetik atalburuek daukaten formatua. Letralodia kasuanetan ikusten dezute e, zuberoa dagoela lodiz jarrita sarreratxoan, eta hori da, estilo arauetako bat, zuberoa baldin bada nik idatzi deten artikulua, sarreran, itzoria aipatzen detenean letralodiz jarriko dut. Eta kitxo, hor bakarrik erabiliko dut letralodia, gainontzekoan, ez. Eta bigarren gauza garrantzitsua da atalburuei dagokien formatoa ematea. Hemen ikusten dezute, asierako edukitaula honetan artikulua ze ataletan banatuta dagoen, ba, geografia, historia, ekonomia, dakero bakoitzak ere ze azpiatal dituen. Hemen berajetxieezke hoy ikusi dezakegu geografiaren barruan orografia dagoela, hidrografia, klima talandaretza. Garrantzitsua da atalburu eta azpiatalauei dagokien formatoa ematea. Hauek ez dira letra lodiz idatzitako zatiak, hauek azpi titulu moduan izendatutako zatiak dira. Izen hori, praktikokin nola egiten den urrengo bideoan ikusiko dugu, baina garrantzitsua da horrela egitea ze besteak beste formato hori emanez sortzen da gero hasieran agertzen zaigun edukitaula hau. Artikuluetako beste elementu garrantzitsua bat loturak dira. Loturak dira hemen testuan urdinez agertzen zaizkigun hoiek. eta jartzen dira ni lantzenari naizen artikuluarekin lotura daukaten kontzertu interesgarriak agertzen direnean. Eta beti hizkuntzaeberdineko Wikipediaren baitan egiten dira. Kasu honetan zuberoa da lantzenari naizen artikulua eta lontura interesgarriak izan daitezke, ba Euskal Herria, edo White, Ibaia edo maule learre, bai kasu batzuetan ikusiko dezute loturak urdinez agertu beharrean gorri agertzen direla. Gorri agertzen diren lotura hauek esaten digutena da kontzeptu hau interesgarria dela, baina oraindik ez dela existitzen artikulu hori euskeraz. Nik hemen apurran klikatuko banu Wikipediak ematen didan aukera da horri buruzko artikulua sortzea. Ez daukat ideiarik oni buruz beraz, ez dut sortuko, baina interesgarria da hori arri edukitzea. bai gorriz agertzen diren lotura horiek informazio bat ematen digute. esaten digutena da kontzeptu hori interesgarria dela eta euskarazko Wikipedian oraindik ez dela existitzen. Normalean loturak jartzen dira data aipatzen direnean urte bat aipatzen denean, lekuekin, herrialdeekin, hiriekin, eta horretaz gain esan bezala interesgarriak diren kontzeptuekin. Horrek ez du esan nahi, Testuan zehar kontzeptu hori aipatzen den momentu bakoitzean lotura sortu behar denik. Nahikoa da lehenengo engualdiz aipatzen den momentuan sortuta, ez dago testu guztian zehar berriz egin beharrik. Artikulu batek duen oinarrizko beste elementuetako bat, gogoratzen baldin badezue, erreferentziak dira. Ba, irakurleari esan behar zailo, irakurtzenari den hori zeitu rritik ateratakoa den. Adibidea ikusteko aldatuko dut artikulua, ba, pirineoak aukeratuko dut adibidez, Eta ikusten dezuten bezala, testuan zehar agertzen diren zenbakitxoa hauek dira erreferentziak. Klikatu gero zenbakitxo hietako batetan, beheko erreferentzia zerrendara bideratzen zaitu eta hor dago informazio iturri hori. Erreferentzia hauek e, erreferentziatu nahi den itzaren ondoan, edo esaldiaren amaieran edo parrafo baten bukaeran jartzen dira. Beste elementu garrantzitsu bat irudiak dira: argazkiak, grafikoak, infografiak, bideoak. Irudien kasuan gogoratu garrantzitsuena erabilera askekoak izatea dela. Wikipediako artikuluetan erabiltzen diren irudien kasuan, denak Wikimedia Commons izeneko biltegi erraldoi batean daude. Artikulu bateko irudi batean klikatzen baldin baduzue, Wikimedia Commons-eko bere orrialdera joateko aukera emango dizue eta bertan ikusiko duzue argazkia horri buruzko informazio guztia. Wikimedia Commons esan bezala irudi libreen biltegi erraldoi bat da. Eta hemendik hartuko ditugu Wikipedian erabiltzeko argazkiak. Laugarren bideoan ikusiko dugu nola egiten den hori. Eta ipatu nahi deten azkenengo elementua infotaula automatikoa da. Infotaulak artikuluen hasi eran, goikaldean eskuinetan agertzen diren taula hauek dira. Pirineuen kasuan hau dago eta zuberora joan gero ere hemen daukagu bere infotaula. Hauek modu automatikoan sortzen dira, ezin dira eskuz sortu. Txantilloi bat txertatzen da dagokion infotaularekin eta txantilloi horrek datuak hartzen ditu wikidatatik. Wikidata datu biltegi erraldoi bat da. Urrengo bideoan ikusiko dugu praktikoki txantilloi hori nola txertatzen den, baina, bueno, jakin deza zuen ez direla esku egiten. Eta hau litzateke bideo honetan kontatu nahi nizuen guztia. Hauek dira artikulu batek dituen oinarrizko elementu garrantzitsuenak, estilo arau batzuk, loturak, erreferentziak, irudiak eta infotaulak. Eta esan bezala, urrengo bideoan laugarrenean ikusiko dugu hauek praktikoki nola egiten diren. Besterik ez. Eskerrik asko eta aurrengora arte.